لكل اللي يمهبون التحدي ويطلعون الابعد من العادي اللي المستحيل ملعبهم وتحقيق المزيد قايتهم وصنع الامجاد عادتهم هذه للشجعان الطموحين اللي يكهرون المصاعب بعزم أكيد واللي رأيت النهاية